ללא ספק, אחת מהמולקולות הכי חשובות ביולוגיה היא מולקולות ה-ATP. אלו ראשי תיבות של אדנוזין טרי פוספט. אדנוזין טרי פוספט. או בעברית, אדנוזין תלת זרחני. אבל כל מה שצריך לזכור הוא שבכל פעם שרואים ATP מופיע באיזה תגובה ביוכימית, משהו בראש שלנו צריך לומר... היי, hey, כאן מדובר באנרגיה ביוכימית. אפשר לעכשיו על ATP כמו על מטבעות במרכאות כפולות. סוג של uh, מטבעות של אנרגיה ביוכימית. אז מה זה אומר, מה זה מטבעות של אנרגיה? ובכן, ATP עוגר אנרגיה בקשרים שבו. מיד נסביר מה זה אומר. אבל לפני שנסביר מה זה אדנוזין, או איך נראית קבוצה של צלת זרחן, כדי שתדמיינו את ה-ATP, כאילו הוא בנוי ממשהו אה, שנקרא, נצייר את זה פה אולי בצבע נחמד, אה, קבוצת אדנוזין. הנה, כאן. אליה מוצמדים שלושה זרחנים. חשבו על זה כך. ואז יש לנו שלושה זרחנים צמודים אליה. הנה, ככה. וזו עם ה-ATP. אדנוזין, טרי פוספט. טרי זה שלוש, שלוש קבוצות של זרחן. אם ניקח אדנוזין טרי פוספט הידרוליזה של הקשרים האלה, כלומר, אם ניקח אותם בנוכחות מים, אז נוסיף קצת מים לכאן, אני איחשי יש כאן H2O, נכון? מים. אז, אחד מהזרחנים האלה יתנתק. בעיקרון, חלק ממים האלה יצטרפו לקבוצת הזרחן הזו, וחלק יתחברו אל הזרחן הזה. הנה כאן. נראה את זה ביותר פרוט אחר כך, אבל קודם כול נראה את התמונה הכללית. מה שנשאר לנו זה קבוצת אדנוזין שעכשיו יש בה שני זרחנים. היא נקראת אדנוזין D-פוספת, או ADP. קודם היה לנו 3 זרחן, כלומר שלושה זרחנים, עכשיו יש לנו D זרחן, אדנוזין D-פוספת. במקום שלושה יש לנו שני זרחנים, 3D. כלומר, יש רק שתי קבוצות זרחן. ה-ATP עבר הידרוליזה, ואחת מקבוצות הזרחן נותקה. לכן עכשיו יש ADP, וגם קבוצה אחת של זרחן. كان המפתח לכל מה שאנחנו מדברים על ATP, ובנוסף יש קצת אנרגיה. זוהי הסיבה לכך שאנחנו מדברים על ATP, בתור מעין אה, סוג של מטבע של אנרגיה ביולוגית. אם יש לנו ATP, ואנחנו בעזרת תגובה כימית מפרקים את, ה, את הזרחן הזה כאן, אז זה ישחרר אנרגיה. ואת האנרגיה הזאת אפשר לנצל כדי ליצור חום, או להשתמש בה לצורכי מתן אנרגיה לתגובות נוספות הזקוקות לה. ואז אפשר יהיה לקדם את התגובות הללו. אם כן, ציירנו את העיגולים האלה של אדנוזין ושל זרחן. בעצם זה כל מה שנחוץ לכם לדעת. עכשיו, כבר כל מה שראינו כאן, זה המידע נחוץ לכם כדי לחשוב איך ה-ATP פועל ברוב המערכות ביולוגיות. ואם תרצו ללכת בכיוון ההפוך, אם יש לכם אנרגיה ואתם רוצים ליצור ATP, התגובה פשוט תזרום לכיוון השני של המשוואה. אנרגיה קבוצת 1 ADP תחזיר אתכם ל-ATP וכך נהגרת אנרגיה. בצד הזה של המשוואה האנרגיה נהגרת ובצד הזה של המשוואה אנרגיה מנוצלת. זה בערך 95% מהמידע שנחוץ לכם כדי להבין באמת את התפקוד והתפקיד של ATP במערכות ביולוגיות. ATP הוא מאגר אנרגיה. כאשר יש אנרגיה של ATP, כאשר משתחררת קבוצה אחת של זרחן, זה מייצר אנרגיה. ואז אם רוצים ללכת מ-ADP וזרחן חזרה ל-ATP, יש הכרח להשתמש באנרגיה לשם כך. אם יש ATP זה מקור לאנרגיה, אם יש ADP ורוצים ATP צריך לנצל אנרגיה לשם כך. עד קורסי ארנו איגול מסביב לאיי וקראנו לו adenozin. לفهمו כדאי לדעת, איך המolecule נראית באמת. אז זורנו את זה מוויקיפедיה. לא ראינו את זה בתחלקה כי זה נראת די מסובב. בוד that the ion that ATP מותב בוד של אנרגיה ניחמד די פשוט. נכון? אבל עכשיו הוא נשתקיל, כי שלושה זרחקנים ליתן לזרחק זה אחד. וקוצרת צה מיקרח אנרגיה אבל אם רוצים לחבר בחזרה את הזרחן, יש צורך לספק אנרגיה לתהליך. זהו העיקרון הבסיסי של ATP. זהו למעשה המבנה שלו. גם כאן אנחנו יכולים לפרק אותו ולראות שזה בעצם כלל לא רע. אמרנו אדנוזין. הנה סרטוט של קבוצת האדנוזין. כאן יש לנו אדנוזין. המולקולה המוקפת בוורוד כאן זה האדנוזין. זהו חלק המולקולה כאן. אדנוזין. אלו מכם שהתרכזו היטב בסרטונים הקודמים... ייתכן ותזהו שזה חלק של אדנוזין. הוא נקרא אדנוזין, אבל החלק הזה כאן הוא אדנין. נכון? זה אותו האדנין שמרכיב את חומצות הגרעין שבונות את ה-DNA. נכון? אדנין הוא חלק מהאדנוזין. כך שחלק מהמולקולות במערכת הביולוגית משמשות ביותר מתפקיד אחד. זה אותו האדנין שדיברנו עליו בקשר שלו עם גואנין. זאת מולקולה של פורין ישנן גם מולקולות של פירמידין, אבל uh, לא ניכנס לזה עכשיו. Uh, זה אותה מולקולה, וזה די מעניין. אותה מולקולה שבונה dna היא חלק שבונה המולקולות של מטבעות האנרגיה. טוב, אז אדנין מרכיב חלק מהאדנוזין וחלק מה-ATP. החלק האחר כאן הוא הריבוז, שאתם פגשתם כבר גם אותו, ריבוז, פגשתם אותו בסרטון על RNA, חומצה ריבונוקלייט. ובכן הריבוז משתתף בתגובה כולה. אבל לא נפרט יותר מדי כאן. נגיד שריבוז הוא סוכר בעל חמישה פחמנים, כאשר לא מציירים את המולקולה לפרטיה, זה אומר שכאן ישנו פחמן. אז הנה פחמן אחד כאן, פחמן שני, שלישי, רביעי וחמישי. זה נחמד לדעת. נחמד לדעת שהם בחלק מהמולקולה של ה-DNA. אלה אבני בעניין בוקרות שאנחנו פוגשים שוב ושוב. בכל זאת נדגיש שהידע הזה, או שינונו, לא יאפשר לכם להבין את הפשטות שבה ATP הוא המנוע שמניע את התגובות הביולוגיות. כאן מציירות לנו שלוש קבוצות של הזרחן, זהו מבנה המולקולרי שלהם, מבנה לויס שלהם, כאן. זו קבוצת זרחן אחת, זו השנייה, וזו השלישית, בדיוק ככה. נשאלת השאלה, אוקיי, אפשר לקבל זאת כנתון, שאם אחד מהזרחנים היה להורחק, או שהקשרים איתו יעברו הידרוליזה, איכשהו זה ייצור איכשהו זה ייצור אנרגיה. ואז אפשר להמשיך ולענות על שאלות נוספות. אבל בעצם, למה זה משחרר אנרגיה? מה יש בקשר הזה שמשחרר אנרגיה? זכרו שכל הקשרים הם אלקטרונים שאתומים שונים חולקים ביניהם. הדרך הטובה לחשוב זה, הנה היא כאן. האלקטרונים שאותם חולקים מסביב לקשר הזה, או האלקטרון הזה שאותו חולקים מעבר לקשר הזה, הוא בא מהזרכן. לא נצייר את הטבלה המחזורית כאן ועכשיו, אבל אתם של הזרחן יש 5 אלקטרונים שהוא יכול לחלוק. האלקטרונגטיביות של הזרחן פחותה מזו של החמצן, לכן החמצן יכול לסחוב את האלקטרון, אבל האלקטרון הזה נמצא במצב מאוד לא נוח. להאין אוכות הזאת יש שתי שיבות. הוא נמצא של אנרגיה מאוד גבוהה. יש חמצן עם איתן כאן, לכן הם רוצים להתרחק אחד מהשני. ливо knocking הקשר הזה אינם יכולים להתקרב אל הגרעין. הם יעברו למין מצב של אנרגיה נמוכה. האמור כאן הוא יותר אנלוגיה מאשר המציאות. כולנו יודעים שהאלקטרון יכול להיות מאוד מורכב, וכי יש שלם של מכניקת קוונטום, אבל זו דרך טובה לחשוב על כך, שהמולקולות האלה שואפות להתרחק זו מזו. אבל ישנם הקשרים הללו, לכן האלקטרון הזה נמצא במצב של אנרגיה גבוהה, הוא רחוק יותר מהרצוי לו, מהגרעינים של שני האטומים האלה. וכאשר הם רחיקים את הזרחן הזה, לכן האנרגיה הזו כאן, באופן תמידי, בעצם בכל תגובה כימית שמייצרת אנרגיה, זה תמיד ניגרם על ידי אלקטרון שיורד למצב אנרגיה נמוך יותר. זהו כל העניין. האלקטרון עובר למצב אנרגיה, יורד למצב אנרגיה נמוך יותר. טוב, זה כבר... יסודות של הכימיה. בסרטונים הבאים, כשנדול בנשימה הטעית ובגליקוליזיס וכו, בכל פעם שאנחנו רואים אנרגיה, זה באמת גורם נגרה מאלקטרון שעובר ממצב בלתי נוח, כביכול למצב יותר נוח. ובתהליך הזה נוצרת אנרגיה. אם אנחנו במישור או שאנחנו קופצים אל מחוץ למישור, יש לנו הרבה אנרגיה פוטנציאלית כאשר אנחנו קופצים אל מחוץ למישור. נכון? ניתן לראות זה כמצב נוח. מה ידחקים? אנחנו נשביו מקורסא ותצופים ב텔ויזיה. יש לנו הרבה פחוטתエネルギー潜在ית, וזה מתצהר הרבה יותר נוח. אנחנו יכולים לייצר הרבהエネルギー ומניפול לקורסא. טוב, אנחנו לא אדימ. אני רגש שלום תמיד מתעקש שות מתאי ישו. לברסופ, אנחנו רוצים לראות לכם איך בדיוק תקופות האלה קורות. עד כה, יקח לכם לחבות את السيורטונז הזה, וראיתם יכולים לסטדרים את ATP, כפי שמשתמשים בו בתישימ 95 500 משורה אבל אנחנו רוצים שתבינו איך תקופות לשם כך, נאדיק ונדביק חלקים מהדיאגרמות האלה, כבר אמרנו שהחבר הזה כאן יסולק מה-ATP, זו קבוצת הזרחן, כאן זאת קבוצת הזרחן שנפרדת, הנה נעשה את זה, בואו לפה, בבקשה, זו קבוצת הזרחן שנפרדת ואז יש את יתרת המולקולה שהיא ה-ADP שנותר, נכון? אז זהו, נסמן את זה, זה ה-ADP, לא תצר על תיק ועל דביקת כל החומר הזה. תבינו פשוט הסכימו שזוי הקבוצת האדנוזין. אינן ככה. אופ, בוא ליפא, יופי. ככה. כבר אמרנו שהדבר הזה אומר אדרוליזה. ומחתACH ומיצר אנרגיה. מה שאנחנו אסף עכשיו? ושנירא את המechanism לחק. ציור של המechanism שמרא איך זה עובד. איך זה עובד באמת? אמרנו שכול זה קורה בנו מים. אז נצייר קצת מים כאן. יש לנו חמיצان ומיומן. ויש לנו עוד מימן, נכון? H2O, הנה מולקולת מים. הידרוליזה היא תגובה שבה אפשר לומר, היי, hey, החבר הזה כאן הוא רוצה להתחבר עם או שהוא רוצה לשתף אלקטרוני עם מישהו. אז למה, אולי, אולי המימן שכאן ירד هنا וישתף את האלקטרון שלו עם החמצן שכאן. ואז הזרחן הזה יש לו אלקטרון נוסף, שצריך גם כן לשתף, נכון? זכרו. הוא חמש ערכי, והוא צריך לשתף אותם עם החמצן. יש לו 1, 2, 3, 4 שכבר משותפים, ובכן אם המימן הזה ילך אל החבר ה-OH, הכחול הזה. החבר הזה של הזרחן, וכך מקבלים את OH, כמו כאן. זהו בעצם התהליך שקורה, וזה כמובן יכול ללכת גם בכיוון לא אפשר היה לחתוך את הכל כאן, ואז החבר הזה היה שומר על החמצן, והמימן היה הולך אליו. ואז החבר הזה היה את ה-OH, כך שזה יכול בשני האופנים, בכל דרך שהיא תהיה נכונה. עכשיו יש דבר נוסף שברציוננו להראות, וזה קצת יותר מורכב. בתחילה פיקפקנו עם, uh, עם להראות את זה בכלל. הסיבה שיש כאן אנרגיה יותר נמוכה, היא שכאשר הם נפרדים, בעצם אולי נכתוב את זה uh, יותר למטה. אוקיי, okay, זה כי אמרנו, hey, האלקטרון הזה, הוא מבסוט יותר, כאשר נניח שהאלקטרון הזה היה חלק מהזרכן הזה, והוא עכשיו מבסוט יותר, הוא במצב אנרגיה יותר נמוך כי הוא אינו נמתח, הוא לא צריך להיות בין החבר הזה והחבר הזה, כי המולקולה הזאת והמולקולה הזאת רוצות להיפרד בפני שיש להם מטען שלילי. זו סיבה חלקית. הסיבה הנוספת היא, עליה יותר כשנלמד כימיה אורגנית, שיש לזה יותר תהודה, יותר תהודה מבנית או תהודה של קונפיגורציה. כלומר, האלקטרונים, האלה, האלקטרונים הנוספים האלה כאן יכולים לנוע בין האטומים השונים. דבר הזה גורם להם להיות יותר יציבים. אז אם תדמיינו שהחמצן הזה הוא בעל, אה, אלקטרון נוסף, האלקטרון הנוסף הזה יכול לרדת هنا, ואז ליצור קשר כפול עם הזרחן. אז האלקטרון הזה כאן יכול לקפוץ למעלה אה, אל החמצן הזה, וזה יכול לקרות בצד הזה וגם... בצד זה לא ניכנס לפרטים, אבל זאת סיבה נוספת מדוע המצב הזה יותר יציב. אם למען תמכיימיה אורגנית, אתם בטח מסוגלים כבר להעריך את זה, ולא נעסוק כאן בפרטים האלו. הלקח הכי חשוב לזכור שכאשר מה-ATP מה יורדת מולקולה של זרחן, זה מייצר אנרגיה שמסוגלת לתמוך בתפקודים ביולוגיים כמו גדילה, תנועה, הזזת שרירים, כיווץ שרירים, פולסים חשמליים בעצבים ובמוח, זוהי הסוללה העיקרית או המטבעות האנרגיה של המערכת הביולוגית. זה הדבר העיקרי שאתם צריכים לזכור אה, בקשר ל-ATP.